بلرحمٰن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و اللہ آپ کے رزق میں مال میں برکت طا فرمائے اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاؤ ٹو میک ببل گام آئی یوز اونلی ٹو انگریڈینس سویٹ اینڈ گوڑ بنانا اونلی وی نیڈ اونلی ٹو انگریڈینس فسٹ آف آل گڑ واٹر واٹر وی یوز اونلی ٹو انگریڈینس گوڈ سویٹ اینڈ اینڈ واٹر یو کین سی ہیئر ناؤ وی نیڈ ایئر میلٹ اب ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ बबल बनाकर दिखाते हैं कि ये बबल कैसे बन गुड़ गुड़ स्वीट एंड लो फ्लेम अब हम गुड़ को अच्छी तरह से क्या करेंगे मेल्ट करेंगे जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें फिर हम बबल आपको बनाकर दिखाएंगे बड़ी मजे की बनेगी जबरदस्त है फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई दिस रेसिपी प्लीज लाइक कमेंट And don't forget to share and don't leave me. Children are much like bubble gum. So this style bubble gum more delicious banana. Banana is good for children and everyone it's good for health. Banana say both a chatadwara. और जो हम इसकी ये बबल बनाएंगे वाह क्या बात है मजे की बनेगी अभी हमारा गोड जो है पिघलने शुरू हो रहा है ये देखे पानी हमारा क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड पोश बेल आईक ऑन सब्सक्राइब पर दबाएं और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ओड हमारा मेल्ट हो रहा है और ये थिक भी हो रहा है دیکھیے ماشاء اور گوڑ بھی خوبصورت تھا سویٹ اینڈ looks beautiful and it is the brown کلر brown color سویٹ اینڈ looks so delicious اس میں ایسی ببل بنے گی کہ آپ لوگ یاد کریں گے ماشاء اللہ دیکھیے پکنے کے قریب ہو گیا ہے نا سویٹ اینڈ ول بی अब ये देखें गुड़ हमारा पिघल गया है और ये थिक हो रहा हमें इसमें कॉन्सिटेंसी चाहिए उसमें फिर ये देखें कि इतनी ज़बरदस्त बबल तैयार हो गई और आप लोग फिर बाजार से भूल जाएंगे और आप घर पे ही बना कर खाएँगे बबल क्या बात है माशा क्या लुक आई है इस गुड़ की ये देखें है ना प्यारी प्यारी जी बिल्कुल बहुत जबरदस्त बन गया है अब ये हमारा शुगर आपने देखा वो भी मेल्ट हो गई अब ये बनाना बनाने को हम क्या करते हैं इसका हम उतारते हैं छिलका ऐसे ऐसे क्या बात है माशा और इसको रखेंगे हम इधर प्लेट के ऊपर ऐसे फिर पकड़ेंगे नाइफ को نائف کو اب ہم نے اس کے پیسز کر لینے ہیں فور یہ دیکھے ون ٹو تھری یہ فائیو بن گئے ہیں اینڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رکھتے ہیں ہم پہ یہ ہمارا جو سویٹ اینڈ جو ہے بنانے کو ہم یہاں پہ ایسے ون ٹو آپ لوگ بولا کرو 3 فور فائیو اب ہم نے یہ دیکھے آپ کے سامنے بالکل پڑا ہوا ہے ایسے اس کو ہم نے جو کر لیا ہے ایسے یہ یہ دیکھ ایسے کر کے دیکھے اب بالکل نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر بگو دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایسے اس کو اوپر سے ایسے دبائیں تاکہ بنانا جو ہے اچھی طرح سے یہ شوگر جو ہے یہ میلٹیڈ ہے میلٹیڈ بنانا اب بنانا کیا بنا رہے ہیں ہم ببل گام ببل گام اب ہم نے جو میلٹیڈ ہمارے پاس ہے سویٹینٹ اس کے اندر ہم نے بنانے کو رکھ دی ہے وی نیڈ ہیئر اونلی ون منٹ کیپ ہیئر and after this one minute keep in the water only two ingredients دس ریسیپی آئی ہے ماشاء اللہ ابھی پھر یہ بچے آپ کو کھا کر دکھائیں گے کیونکہ یہ بچوں کے لیے اسپیشل ہوتی ہے اور یہ بہت زبردست اور مزے کی بنے گی ان شاء آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئے گی تو آپ لوگ دوبارہ کہیں گے کہ انکل یہی بنا کر کھلائے ہمیں ये, किस तरह इसका शिरा निकल रहा है ये देखे हम मैंने इन टू दब हमने इसको वाटर के अंदर रख दिया है भी, पानी।, पानी के अंदर ऐसे इसको भी, पानी, पानी में इसको भी यह भी किया पानी में के अंदर इसको हमने ऐसे ये रख दिया है یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا بات ہے ابھی یہ اتنے سخت بن جائیں گے کہ آپ لوگ یاد کریں گے ببل اسٹائل ہوگی ہے نا مزے کا کام ہاں اگر یہ آپ کو ببل جو ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے لائک بھی کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہم نے بنایا اس کو ببل گام کو اونلی ٹو انگریڈینٹس صرف دو انگریڈینٹس میں ہم نے بنایا ہے ببل کو اور بنانا کیا بات ہے بنانا بچوں کے لیے بہت اچھے مفید ہوتا ہے تو اب یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اب ہم اس کو پانی سے نکالتے ہیں کیلے کو یہاں سے یہ اس کو ہم نے پانی سے ایسے نکالیں گے یہ دیکھے پانی نیچے گر رہا ہے یہاں پہ میں اس کو یہ آواز آ رہی ہے تو ٹک سی تو اب میں یہ آپ اس کو ذرا اوپر رکھے ہیں ایسے اٹھا کے یا میں نیچے اس کو کر لیتا ہوں ٹھہرے ذرا نیچے رکھ دیتی ہے آواز آ رہی ہے تو ٹک ٹک یہ دیکھے یہ دیکھے پانی کے اندر سے اٹھایا اس کو شکریہ اور یہ ٹک اب اس کو چھوڑے ادھر یہ دیکھیں کیا اس کی خوبصورت لک ہے اب یہ بچے آپ کو کھا کر دکھائیں گے ماشاءاللہ چلیں جی ایک ایک پکڑے آپ ہی پکڑے ون ون ون ون واو ہارڈ چلو منہ میں کٹھے ڈال یہ جو بنانا ہے یہ بعد میں جو پکڑے اب ہم آپ سے رانا شاپ انٹرنیشنل کو اجازت دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا دباؤ میں یاد رکھنا ملتے ہیں تب تک دیے اللہ حافظ